Először fordult velem elő, hogy, hogy így egy teljesen ismeretlennek néltem meg ennyire. Így rögtön az elején bele kezdtünk ilyen elég komoly témába. Talán az írás így alaposabban, őszintékben tudtunk írni, mint ha beszélnénk. Elképesztőnek találtam azt, hogy így Ennyire élénk tud lenni ez a kapcsolat úgy, hogy még soha életünkben nem találkoztunk, és hogy azt képzelem, hogy aztán lesz ez a pillanat, amikor találkozunk, és abban meg így belesűrűsödik ez mind, és így, így nagyon, nagyon hálás leszek. Hogyha lehet-e folytatni, akkor folytatnak.